Вітаю Цельів медіа. Мене звати Юрій Лаврін. Про ситуацію в Соледарі та напрямку Бахмута говоримо з Ярославом Скрипником, сержантом батальйону Свобода. Він власне на східному напрямку зараз і перебуває. Ярослав, вітаю вас. Доброго дня! Якщо не секрет, і можете сказати, де зараз саме перебуваєте, плюс-мінус напрямок і яку роботу зараз ведете. Бахмутський напрямок, південніше Бахмут. Е, щодо... Ведемо оборонну роботу, оборонні дії проводимо, стабілізаційні на деяких ділянках? Е, щодо бахмутського напрямку, е, російська пропаганда за ці останні два дні просто море фейків е, викинула і про 500 ліквідованих найменців е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 сьогодні якийсь особливий трофейний день uh, багато хто може дивитися на цифри і казати що ось цифри однакові плюс-мінус від 500 до 700 по всій лінії розмежування по всій лінії фронту uh, це стандартно стандартно відносно їхніх атак uh, вони постійно атакують наші позиції мінімум два рази в одній позиції uh, прочіпують uh, статків місця. І дійсно на Бахманському напрямку 100% він дофіга. І 100 осіб це, можливо, навіть не дорахували. Сьогодні був у нас дуже вдалий день. Перша, перша половина дня, сподіваюся, друга теж буде вдалою. Дві атаки відбито, дуже багато трихсотих у нашого ворога. Тому дійсно цифри правдиві.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 Ну, така в них тактика. Але на їхню тактику у нас є своя, тому ми швидко зорганізувалися і навчилися протидіяти. Чи техніка також окупантів якось покращила, змінилася останнім часом? Я б сказав би погіршилася. Пам'ятаю, рубіжні їхні обстріли, їхні заходи з технікою. І зараз ну, просто небо і земля. У нас як мінімум зараз паритет. Це через те, що нам вдалося е, знищити їхні склади боєприпасів, так? Е, в тому числі так. В тому числі так, е, це цілий комплекс е, дій, подій. Е, По-перше, вони не розрахували е, кількість свого бекапу. Друге, е, завдяки е, іноземній техніці ми дуже ефективно ліквідували їхні склади. Е,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 Ярослава, чи такі новини вони піднімають моральний і бойовий дух хлопців? Ну, моральний бойовий дух нас хоч відбавляє, можемо поділитися з будь ким А такі новини, звісно, роблять посмішку на наших обличчях. Насамкінець, чи є відчуття, що так, ми будемо втримувати Бахмут, ми його втримаємо і далі будемо гнати цю сволоту далі.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 Про ситуацію в Солидарії в Бахмуті говорили з Ярославом Скрипником, сержантом батальйону Свобода. Дивіться, Львів медіа, підписуйтесь, коментуйте та ставте лайки. Побачимось.